Protest împotriva lui Tudorel Toader, în faca Universității Alexandru Ioan Tuzarini a sublinierei. Peste 150 de persoane au protestat sunt în faca Universitcii Alexandru Ioan Tuzarini a sublinierei, cerând demisia Ministrului Justiției Tudorel Toader suspendat din funcția de rector al universității în perioada mandatului de la minister. Protestatarii mobilizați pe rețelele sociale, au început să se adune în Faca Universit Cinei, subliniere în începând cu ora 1600, ei acuzându-l pe ministrul justiției Tudorel Toader ce face de rul subliniere ea a sublinierei. Oamenii au venit cu fluiere sublinierei vuvuzele, purtând straguri tricolore sublinierei ale Uniunii Europene. Manifestanții au scandat guvern de hoci, ni subliniere te mafioci, demisia, tudorel nu e subliniere tie subliniere an, mar subliniere la dragneantele orman subliniere i legea gracierieru sublinierei nacerii. Pe pancartele purtate de protestatari se putea citi Tudorel, Ai făcut pact cu diavolul, nu vei fi iertat. ia a sublinierea nu te vrea sublinierea îi cerem o justiție independentă. Participanții au format un lanț uman în jurul celebrii Universitcii. Judorel Toader este un ministru care apre interesele corupcilor, susținut de o al cărei Unic scop este lebirea independenței justiciei. <truzări> Vedem ce el nu are nicio problemă ce în fruntea cerii se află un condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare sub liniere. Eu alt persoan trimis în judecat pentru merturie mincinoasă. Este un demnitar dispus să accepte orice comand pentru a subliniere-i funcția. Nu are ce se caute nici la justicie, dar nici la conducerea universitcii subliniere. -n. Este o sfidare la adresa mediului academic din ora subliniere, a declarat unul dintre protestatari. La protesta a fost prezent sublinierei deputatul uzria sublinierei, Cosepte Chichiru. I-a spus că Tudorel Toaner Toader face deru sublinierei in universitatea din Ia sublinierei, că ce este inacceptabil să mai rămân ministru al Justiției. Manifestația a durat-o oră sublinierei s-a încheiat fere incidente.